Mama, mama, vidiš da si rodila Mama, mama, rodila si genija Mama, mama, sada ti obećava Mama, mama, bit će lijepih sjećanja Mama, mama, vidiš da si rodila Mama, mama, rodila si genija Mama, mama, sada ti obećava Mama, mama, bit će lijepih sjećanja 05-1, 21, onda 6, graba 10 kana Asa, Gang, tu, ja Da bili bi ostali, da družiš se sa...